Nothing against me, اعطيني الماي مليشيات وجيش معش تشوف الشرطة ما الامن انقرضو لان الغلطة بورتو جندي فتوح صارت زرطة فجر ام الدنيا ماتو وحدين قالو انصار الشريعة وحدين قالو ناتو الموت وحدة لكن الاسباب تتعدل تكون انصار شريعة ومسلمين نفس التردد الاشاعات تفد كل كله قانا واتك الدهره سيطاقبط من الكلام الزايد صابتني في كآبه مؤتمر الوطني مؤتمر عصابه مؤتمر نصابه شعبي سني فنيابه غضوة بالدم ورصاصة بدل النظر خلابه كل واحد في حجرة عنده سلاح في دولابه ركح فكونا منها النجاح ساكلونا تحت سقف واحد تحرق دمك راسي الرئاسة سليها تقعد كناسة مادما ما دام ما فيش قواعد أساسها تكتب وتبنوها I'm not going to be eh, eh, eh, eh, eh. a oh, to be a good person. to be a good person. a good a good person. I'm a to a to I'm Drop in the middle of Somalia, Libya, Libya, Libya, Somalia, sitting phone, I know tuna and Libya! Look like a Mura Italian mafia, Libya, Libya, Libya, Somalia, Libya, Libya, Libya, Somalia, Libya, Libya, hey. hey. hey. Another victim of a circumstance <laughs> See another powerful سمّت سم في الزناقي بلا لحبوب ولا في الدم قعد ينادي فاقية فحياة الباقي دام الموت ستايل وين القاضي اللي بيطبق القانون وش اللي صاير في بلاد لك هاير ما معادش تفهم شي مسرح الجريمة بلادي الدم يصيرو طافي تضي وجيرات تحكم في الراي والراي في الزنقة ما يخبشش كان قدرك ما يخوفش علي روحك ما تربشش بابا حاول تتأقلم في الغابة هات علاش انا وترالي الحومة كونا عصابة واو لينيا بتتكشر لغة السلاح تتكلم دبلة عيون الناس البريئة حتى دموحهم جفوا الناس تتألم نص الشاشة اللي بتصفوا مالكتوف اللي مربيهم معمر فيسع ما تسلم ولا مفلم حياة مش نضيفة تلوث اجتماعي بيعقول الناس خفيف. صنعت الشط والشيفة قعدنا نجموا فيها لايف الشيطان استغرب فينا هو اللي قعد منا خايف عادي بنغازي فور قبر الغازي مش مهم كلنا المهم تحيا بنقاسي. ما